Papa Francisc a ugat o lume întreagă: Cei care merg la prostituate sunt criminali. Papa Francisc a condamnat exploatarea femeilor prin prostituție, susținând ce este o crimă împotriva umanității, dar sublinierea e o formă de tortură. Suveranul pontif a făcut aceste comenatrii într-o sesiune de întrebri sublinierei răspunsuri cu tinerii venici la Roma din mai multe ceri. Papa le-a cerut tinerilor să lupte contra mentalității colective bonave care admite exploatarea sexuală a femeilor. Mă gândesc cât de dezgusttor trebuie să fie pentru aceste fete când bărbacii le forcează să facă anumite lucruri. Cei care, frecventează prostituatele, nere, sunt criminali, a declarat Papa Francis, potrivit digi 24. Nu, asta nu este dragoste, este tortură. Este o crimă împotriva umanitcii, o ofensă adus umanitcii. I vine dintr-o mentalitate bolnavă, ce femeile trebuie exploatate, a completat suveranul pontif, întrebat fiind dacă este interzis să faci dragoste.